المطار في العالم الان سنغافور المطار حلو كله حدائق شوفوا ادم وحوم. <تصفيق> 20 دولار عشان تروح الداون تاون او تقدر تستخدم السيلف سيرفيس بوكنج اللي موجود في المطار السيرفيس بوكنج تقدر تحصل عليه عن طريق المطار تشتريها من الماشينز هنا في عندنا في عندك ليموزين ولارج ليموزين وشاتل الشاتل بالشخص طبعا احنا على الاغلب حناخذ القطار يس بالاضافه للطرق اللي قالتها نوف كمان تقدروا تاخذوا باص وتقدروا تاخذوا كمان الترين احنا مبدئيا حنجرب الترين الترين كوستس 2 دولار لكل وحده فينا طبعا 跟著過人 دقيقة دقيقة ليش مو عاجبك الموضوع؟ ما توقعت انه هو هو ترى بال1387 هذا المبنى كان اوبرا هاوس وصار ايوه انا بصراحة عجبني بس ما توقعنا انه هو بالضبط وسط انتم متخيلين المكتب اللي احنا مخليه ضيق؟ بتبقى بالضبط على السوق السمك. يعني وي نت جوينج تو يت بس الحمد لله. جاكي شان اشوف كيف حتطلعيهم شوفوا قديش الزي القائم اللي هذا الشيء ما اعرف ايش حاسس فيه ما خلصت التشيك. اوكي، اللي هنا. احط اول لاجيج هنا وهم Thank you! So when you reach the level 3, yeah? there yeah. will be a sofa area upstairs here yeah? so you can open small so shops. Yeah, and a break, goodbye. Yeah. I had a little experience. Hello. I should لا فعلاً اسمعي شوف الحاجات فاضحه انا ولعبت اصحابي اصحابي اصحابي اه جو خليني ادخل اشوفه. في اصغر من كده؟ ماكس سبيس. مرة صغير. <تكتش> مرة صغير. <تقدر> <متحدث> ايش ذا الصوت؟ تقدري تطلع بعدين ايش هذا الصوت العالي اللي هنا. <تكتش> اه ايش شوفوا الغرفة صغيرة أي مبالغة يعني هو ده السرير بالضبط اللي نام عليه وهذا التي في بي. نبيكم على البركة وتحتنا بالضبط السوق الصيني أوه. تخيلوا إنه الفتحة هذيك تبع التصريف ما بتشتغل لا و... يوجد منزل هناك موجودة هناك منزل هناك هناك منظر وهناك بلين بيروح هناك منزل هناك هناك منزل هناك هناك منزل هناك منزل لكم منزل هناك منزل هناك منزل هناك الان قررت انا آآ نخرج آآ للماركت وبدات هو اساسا الشاينيز ماركت يبدا في الليل فحبكم نشوف ايش في عندهم <تصفيق> دوريان لي دوريان الحياة الدنيا، الله هذا هو. هذا تعالي، كاران كيس، ما هو جرب ايش سمسي سمسم، اه بس ده ما سمسم، شو هذا اللي يعرف ذا شو يقول لنا شو Yeah. سوف نذهب الى احنا رايحين من الى المدينه الى الى المدينه الى المدينه الى المدينه طبعا هنا وصلنا الستيشن ورثين أكيد طوار طبعا لعشاق الأكل الصيني والهندي هذا هو المكان المناسب الذي يجباتل فيه آه هو عبارة عن مأكولات بحرية في الأغلب. في أنواع ثانية من الأكل. بس في الأغلب كلها مأكولات بحرية. طبعاً في يحب الأكل الصيني. هذا هو الماركت المناسب اللي لازم يأكل فيه. بل السيفود. Chinese and نظير بس قررنا نجرب شيء جديد في الماك اسمه باتهميل تشيكن كريستل شيكن الطبقات اللي فيه تشيكن وأنا أشتغلت في الحقيقة في الحقيقة في في في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 Um, out. Out. No, no, um, yes. mango. Yeah. mango and passion. Mango and passion. So, to You أحس ساعة شو؟ ولا سوف سبيت؟ ساعة إيش الجيد؟ ما فشل <تصفيق> سواء الضوء ومات بعد أنا أشياء بس السوق كله الساعة 2 كيف نرجع أعتقد يمين؟ يلا بدنا نكسلي الباب